يا هلا فينا بيوت الشعر تكتب جزيله ليلة فيها مطل وليلة هذا سعدها مرحبا عند المزارعين من الممشى مخيله شات المطر واللي توالى هذه النسخة للاستماع فقط. جميع الحقوق النشر والتوزيع شات المطر واللي توالى مع رايدها هذه النسخة للاستماع فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع يا هلا بالليله بيوت الشعر تكتب جزيله ليلتن فيها مطل اسم علي عن كل ليلة وش كثر ترحبنا وش عطنا يسبق عددها وش كثر ترحبنا وش عطنا يسبق, يسبق عددها يا سمي يا عمه نعم الإسم شيال ألف يا يا بنت الاكارم والاصيله ام فيصل <تصفيق> والنعوم من قبيله حيها بالصيت والله من قبيله من عوازم فلهم والنار ما يطفي وقدها العوازم يوم ضرب سيف ما قد حلف طوحت راس الشيوخ ولا تساوم في ولدها طوحت راس الشيوخ ولا, ولا تساوم في ولدها من عتباس وتنطي بافعال الجليله قد للمجد والضره وكل